Добрий вечір, друзі. Радий щось вам добре розказати. Я не показую своє обличчя, адже воно у мене красиве, але не всім сподобається, тому що в мене такі принципи. Поки що я хочу, верніш не хочу вам показувати себе. Хочу розказати одну історію, що кілька днів тому моя мати приїхала з Європи в наше місто і побачила таку картину, один військовослужбовець, е, як і моя мата, мати, хотів замовити таксі, а йому кажуть 300 гривень, він каже, та можна за двісі, він каже ні, але що я зрозумів, скоріш за все він казав це російською мовою, а не українською. Тому йому швиденько сказали суму. Ну, вихід знайшовся, військовослужбовець поїхав на тролейбусі, там поряд була тролейбусна установка. Все більш-менш нормально, але Но військовий був поранений. Так, він був пролечений, пролікований. В нього якийсь пристрій для, для своєї ноги, пораненої в нього у нього був. Але що я хочу, мова має значення. Якщо ви звертаєтесь російською, вас, якщо ви живете в Україні і звертаєтесь російською, вас розуміють як росіянина. Якщо ви звертаєтесь українською, вас визначають як українця. Робіть висновки. Що хочу сказати. Руський корабель йде у відомому напрямку. Сподіваємось на перемогу. Буде жити Україна і не вмре ніколи. Всім дякую на все добре.